السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته منذ أسبوع كنت أحاول أن أغير النمط الذي أنشر به آرائي وأفكاري ولكن في هذا الفيديو القصير سأحاول أن أكون إيجابي حاولت كثيراً لكن بصراحة ما قدرت أن أتحدث عن شيء اسمه فوائد الأديان البشرية وهل أنها قدمت شيء مفيد للبشرية أنا حاولت كثيرا بصراحة لكن لم أجد شيء نافع لها وخاصة في عصرنا الحالي، لا دائما كان وجود الأديان والعقائد سبب رئيسي لتدهور الأمم وتخلفها وهذا أمر لا يحتاج مع يعني لا يحتاج برهان، كلنا نشاهد ما يحدث، البعض فقط يحاول أن يبرأ الدين من هذا الأمر لأنه متعاطف معه ولا يستطيع تخيل أن أن يحيا بدون وجود هذا ال هذا هذه الاديان وهذه العادات اللي تعود عليها منذ نشاته وحتى اه الناس كلها قاعد تعيش وتموت وتولد داخل حظيره الدين او داخل رحم الدين وما اه تقدر بعد ذلك ان ان تعيش بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي هي عايشه بها هذا شيء مفهوم لكن علينا ان ندرك بان المساله لم تعد قابله للاستمرار لانها ستمس مصالح الناس وسيحاسبنا اولادنا واحفادنا على رفضنا لان نكون ابناء هذا العصر وابناء قيمه وتقاليده او نطورها او نحاول ان نتفهم وجود حقائق يعني قيم لا نستطيع ان ان نتجاوزها مثل قيمه الحريه، حريه الناس، قيمه الانسانيه مثل قيم احترام الاخرين احترام خصوصياتهم، احترام خياراتهم، احترام قدرة مثلا ابسط شي واحد يريد يتخلى عن الدين او لا او لا متدين او لا يؤدي فريضة دينية تعتبر انت مقدسة بالنسبة لك هذه مسألة القداسة في العلاقات بين الناس يجب يفترض مو يجب يعني هي راح تصير هكذا شئنا أم وعلينا من الآن فصاعدا ان نتحملها ونتقبلها والا ما راح نتقدم وراح تبقى بيناتنا صراعات لا نهايه لها فقط لانني اكون اقول بان عقيدتي افضل من عقيدتك او انك يجب ان تسير على المسطره الدينيه كما كما يجب والا فانت اما كافر او شخص مرفوض او يتم يعني طردك خارج الحضيرة او خارج اطار الجماعه. بصراحة حاولت ان اكتب عن فوائد الاديان البشرية ما خاصة في عصر هذا ربما قديما كانت الاديان الها فوائد مثلا ممكن نقول بانها كانت الها توحد امر الجماعة و وتت... يعني سوت نوع من التماسك تماسك القطيع او الجماعة ضد الجماعات الاخرى وهذا هو اللي ادى بالتالي الى تكون الاديان في عصرنا الحالي محمله بهذا الارث التاريخي القديم إلها وما زالت تظن يظن القائمون على هذه الاديان بان الامر قابل للاستمرار بالطريقه القديمه نفسها وهذا كما اثبتت الاحداث امر لا يمكن استمراره وكما نشوف واقعنا الحالي كعرب وكمسلمين بلداننا الوحيده بالعالم اللي ما لا تقدم شيئا لهذا العالم يعني احنا موجودين داخل العالم ولا نقدم شيئا لهذا العالم، لا لسنا بمشاركين بهذا العالم باي شكل من أشكال ربما اكو افراد من أدنى يعني عايشين بالدول الغربيه او او عايشين بالدول المتقدمه وقدموا اشياء لكنهم لا يحسبون علينا، يحسبون على ذلك لانهم ابناء ذلك الوسط الذي ولدوا وتربوا او تعلموا فيه. حتى ما اطول اقول اتساءل يعني أنا لا يجوزك واحد مثلا يقول لا الدين قدم فوائد نفسية مثلا ما أقول لا يعني ما يخالف يعني فوائد نفسية كيف؟ بالأكس الناس أنا شوف أن الفوائد النفسية إنه الناس متوترين على طوال الوقت يستاؤون من أي شيء حتى الكلام الآن هذا يسبب استياء ويخلي عدم يعني المتدين يجعله ينفعل لماذا ينفعل؟ ويستمع إلى أفكار أنا أطرح أفكارها لماذا ينفع؟ هذا الدليل على أنه لا يساعد على تهدئه الناس وتوفير من الراحة والطمأنينة داخلهم هذه الأديان الموجودة تشيئ التوتر وتحاول أن تقاول بجميع ضمن مناخها أيضا مهدر المظاهر الديني الموجود أو الشاء هذه الأشياء لازم نناقشها إحنا نتجنب نناقشها لا بد أن نناقشها ولا بد أن نواجهها وبحيث نوصل بعد ذلك الى حياه وواقع اجمل واهدى بحيث كل انسان يبدي يتفرغ لتنميه طاقاته وتنميه قدراته وبحيث يعني ممكن هذه الطاقات يصير بها افق للتعاون اكبر بغض النظر عن انا شنو اللي اصدق به او اؤمن أو, او انت تؤمن به نلتقي مع بعضنا بالمشترك الانساني العام اللي إلى اه الها محددات معروفه يعني ان نضعها فيما بيننا كل واحد يحترم خصوصيات الاخر وعقائده وافكاره وما يتدخل في ما تعني المساله وبالنتيجه كلنا بالوفق المفهوم الديني إحنا راح نحاسب كافراد منفصلين فانت اذا اخطات انا ما راح اتحمل خطاي وهكذا الامر بسيط بس احنا ما يحتاج العقدة رجال الدين هم اللي يعقدونه ويسوونه اه معقد و، ب... لأن هذا راح يضرب مصالحهم ويسلم سلطتهم على الناس وتحكمهم بإراداتهم وتحكمهم بكل شيء فيما يتعلق بهم. اللي اللي حتى الفقرة الأساسية اللي أقولها الآن إنه إحنا الدين ما فوائد حالياً لن ينفعنا ينفعنا على مستوى إنه يقدم إفراط على على مساله الموت، ربما أن يجيبنا على سؤال الموت والاخره وما الى ذلك والالتزام الاخلاقي، لكن اكثر من هذا ما كنت تطلع للشارع انت ماخذ وياك وتحاول ان تظهر على الجميع. ليه؟ لا يحتاج ان يكون اداه للفخر والتفاخر والمغالبة مع الاخرين والمنابزه والم... ما نحتاج، احنا نحتاج الان ان نعيش بطريقه صحيحه، كل واحد يحقق حقه، يعيش في سكر مناسب، يبقى عمل جيد، يبقى وظيفه جيده. ادى ادى وسائل الحياه البسيطه الاساسيه اللي اللي يمارسها، فهذا الدين ما تحتاجه ما يحتاج، الدين الان ما يقدم لك هاي الخدمات. الدين لم يوجد يوجد لكي يقدم لنا خدمات، لهذا السبب نشوف عندما يوجد اينما تجد الدين مهم في منطقه محدده تجد الجهل والتخلف موجود. لماذا؟ لان رجل الدين وظيفته مو نشر العلم والمعرفه بالعكس وظيفته نشر الدين ويحاول ان يعني كل الاتباع يعني ان يقدمون الطاعة ولاء والطاعه لرجل الدين او ولي الامر كما يسمونه واولا واخيرا بغض النظر عن اراده هذا الانسان ورغباته هنا القضيه الاساسيه رجل الدين موجود لكي يسلب روح الانسان ويقولبها بقالب ديني هذا القالب هو اللي بعد ذلك يحتاج رجل الدين، عندما انت تكون متفرد وانسان منفرد فما ما يحتاجك، ما راح يحصل منك شيء راح ويقول لك انت كافر ولا تستمع لكلام الله ويعتبر انه انت خارج اراده الله. هذا هو اللي خلانا ننتشر ونصير طوائف وملل ونحل ونكره بعضنا البعض بعض ونكره وجود انسان منفرد ومستقل ولديه اراده حره. شكرا جزيلا واتمنى ان اسمع اراءكم، مع السلامه.